אהלן, שמי יפי ואשמח אם תקדישו כמה דקות לשמוע על תחום שנקרא Serverless שאולי ישנה את חייכם המקצועיים כמו שלי כפני שדבר על התחום, על היסעיון שלי ועל המדריך שכתבתי אגיד כמה מילים למי המדריך מתאים קודם כל לסטודנטים עם מתכנתים שרוצים ללמוד את התחום מתכנתים ותיקים שרוצים להכיר את התחום לעומק אנשים שרוצים לעבור את ההשמחה של AWS ובנוסף מנהלים טכנולוגים שרוצים הבנה יותר מעמיקה בתחום מה זה Serverless? Serverless הוא שלב הבא באבולוציה של יחסון נתונים ורצת אפליקציות אם בעבר כל חברה הייתה מחזיקה שרתים פיזיים שלה השלב השני היה מעבר של השרתים שלה לענן Serverless הוא השלב הבא באבולוציה והוא מעלים את הצורך בטיפול השרתים מצד אחד נחסך מאיתנו, יצריך להתעסק בהמון דברים אבל מצד שני, יצריך ללמוד, להכיר איך משתמשים בקלים ובשירותים שהתחום החדש מציע אז למה סרוולס? בתחום יש המון עיתונות מוזמנים לקרוא בעמוד למטה וכמובן במדריך אבל ישנן מספר סיבות שהחלטתי להכין מדריך בעברית יש המון עבודה בתחום, גם בארץ סיבה נוספת היא שאין היום מדריכים בעברית ואין מה לעשות, לימוד בעברית זה הרבה יותר נוח כמובן שהמערכות שנשתמש בהם והתרגולים יהיו באנגלית והכי חשוב תחום הסרוולס הוא גם ההווה וגם העתיד הנראה לעין ברמה הטכנולוגית גם אם הייתי היום מתכנת צעיר או שוקל הסבה הייתי נכנס לתחום מהסיבה הפשוטה שהחברות הכי גדולות אמזון, גוגל, מייקרוסופט השקיעו בו המון וממשיכות להשקיע בו עשרות מיליאדי דולרים בשנה אז מה תקבלו אם תסיימו את המדריך שלי? עקרות עם סביבת AWS, סביבת ענה הנפוצה ביותר בעולם, תרגול מעשי של הקמת הסיבה: כתיבה וערצת קוד, בכל פרק יש תרגול מעשי, בניית פרוט מורכב, עושה שימוש בתשעה שירותים נפוצים ושימושיים. כמובן, אחלה שורה לקרות חיים. אז אם התחום מעניין אתכם, ואתם מחפשים דרך כלל להיכנס אליו, לקבל הכשרה תיאורטית ומעשית, בודה על בפרויקט. תודה.